i snažni, neodoljivo šarmantni francuski budog pas lovi za jednog od najboljih psa za stani kuću. Ovi psići naprosto oduševljavaju vlasnike pasa svojim dobrim karakteristikama za kućne ljubimce. Želite li vidjeti slike i karakteristike francuskog budoga? Top 8 najvažnijih karakteristika francuskog budoga. Prva karakteristika karakter. Francuski budog pas je mali, nježan, lijen, neodoljivo šarmantan i kao takav izuzetno dobar za stan, male prostore i obitelji s i bez djece. Također, ovaj šarmantni kućni ljubimac vrlo rijetko laje, slabo se linja i nema ništa protiv ako leži na sofi po cijele dane. Francuski budog psi su ljubazni, veseli, ležerni, strpljivi, oprezni, društveni, oštri, tvrdoglavi, razigrani i bistri. Kako se ponašaju prema strancima? Ako su dobro socijalizirani u ranoj dobi nećete imati nikakvih problema s njima kod ulazka stranaca u posjetu. Naime, Francuski budog pas voli upoznavati nove ljude i stvarati nova prijateljstva. Također vole druženje, igru i najvažnije biti u centru pažnje. Kako se ponašaju prema djeci? Francuski budog pas obožava djecu i dobro se slaže s njima. Ipak, kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da nadgledate dijete kako se odnosi prema psu. Kako se ponašaju prema drugim psima? Iako se dobro svaže s djecom i strancima, budozi ne podnose najbolje druge pse i životinje. Zašto? Francuski budog psi su teritorijalni, posesivni i ljubomorni. Ukratko, Francuski budog pas je nježan, tih, miran i super kućni ljubimac te česti izbor vlasnika pasa diljem svijeta. Druga karakteristika, koliko dugo živi francuski budog pas? Francuski budog psi žive 10 do 12 godina. Treća karakteristika, briga. Ovi maleni kućni ljubimci ne zahtijevaju puno vježbe. Jedna kraća šetnja dnevno od 15 minuta bit će sasvim dovoljna da zadovolje dnevne potrebe za aktivnošću. Jako se malo ulinjaju i jedno četkanje tjedno bit će dovoljno da se ukone otpale dlake te da se omogući rast novima. Četvrta karakteristika dresura pasa. Najvažnije od svega je da socijalizirate francko budog psa u vrlo ranoj dobi. Iako su ovi psi tvrdoglavi lagano ih je dresirati ako znate pravno pristupiti dresuri. Francuski budog psi vole zabavu tijekom dresure. Dosadna dresura rezultira neuspjehom. Također, francski budog psi vole samostalno razmišljati i neće najbolje reagirati na dresuru poslušnosti i agilnosti. Dresura francskog budoga zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, emotivnu suzdržanost vlasnika i opuštenost, zabavu tijekom dresure i poslastice za motivaciju. Ovi tvrdoglavi psići su pametni, vole biti u centru pažnje i žele udovoljiti vlasniku tako da uz mali poticaj poslastica nećete imati problema sa suradnjom i uspjehom u dresuri. Peta karakteristika, težina. Mužaci Franckog Bulldog psa teže od 9 do 13 kg. Ženke Franckog Bulldog psa teže od 8 do 12 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužjaci odraslih francuskih budoga visoki su oko 28 do 30 cm. Isto kao i mužjaci, ženke francuskih budoga narastu također oko 28 do 30 cm. Sedma karakteristika, jesu li francuski budozi skloni bolestima? Francuski budozi imaju nekoliko karakterističnih bolesti gdje je potrebno pratiti simptome. Radi se o problemima s disanjem, kožnim alergijama te bolestima oka. Također, ovi psi ne mogu plivati, osjetljivi su na anesteziju te ne podnose dobro vrućinu i vlagu u zraku. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas francuski Bulldog biti zdrav i lijep. Zbog slabe aktivnosti ovi psi su podložni prekomjernoj tjelesnoj težini i ona i može uzrokovati zdravstvene probleme. Potrebno je dobro pripaziti na dnevni unos kalorija. Ukratko, ako trebate kućnog ljubimca za kuću, stan ili obitelj, karakteristike Francijskog budoga su gotovo idealne. Naime ovi psi su vrlo popularni u svijetu i nalaze se na ljestvici top 10 najpopularnijih pasmina pasa u svijetu. Također njihova popularnost raste iz dana u dan. Francijski budog psi su dobar izbor ako tražite psa za djecu, obitelj, kuću i stan. Dobar izbor ako tražite psa koji je miran, tih i nježan. Dobar izbor ako tražite psa koji se ne linja. Francski budog psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku pažnju. Nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike francuskih budoga. Slika štenca francuskog budoga. Slika odraslog Francuskog budog psa.